A következő témánk a képfeldolgozó eszközök bemutatása és a hozzájuk kapcsolódó fényképészeti alapfogalmak ismertetése. Nézzük! Képbeviteli eszközeink lehetnek. Kézi vagy hendiszkennel, a már gyakorlatilag egyáltalán nem használatos. Sikágyos LED-bed szkennel, top 3 d szkenner, 3D szkenner vagy a kamerák. A kamerák csoportjába tartoznak a digitális fényképezőgépek, a webkamerák és a digitális felvevőkamerák. Jelátalakító, kódoló eszközök, AD konverterek. Ezeket az eszközöket ma már gyakorlatilag beépítik a bevételi eszközökbe. Tehát minden videó, videó digitalizáló kártya az beépítetten is megtalálható ezekben az eszközökben, de a számítógépes szerkesztésekhez külön is kapható ilyen kártya, amelyeket frame grabbereknek szoktunk nevezni. Képtároló eszközénk a következők lehetnek: Winchester, CD-DVD, illetve egyre elterjedtebbek a memóriakártyák. Foglalkozni fogunk a digitális fényképezőgépekkel, és majd a későbbiekben a szkennerekkel is. A digitális fénykő, fényképezőgépekről nézzünk meg néhány gondolatot, amelyek gyakorlatilag a digitális videókamerákra is igazak. A digitális kamerák a hakatrészai ugyanazok, mint a hagyományos fényképezőgépeké, azzal a különbséggel, hogy a film helyén egy félvezető áramkör, CCD található. Beépített memóriában vagy cserélhető adatkártyán tárolják az információt, amelyet ö, a legtöbb esetben számítógépre ö, nagyon gyorsan át tudunk vinni, illetve hát más eszközökre is ö, át tudjuk vinni az itt tárolt adatokat. És akkor nézzünk fényképészeti, fényképészeti alapfogalmakat, amelyek ugyanúgy igazak ö, most is, mint az analógok. Kamerák és a fényképezőgépek esetében nyilás vagy apertúra. Az objektív még éles kép alkotása használható legnagyobb átmérője. Ez az átmérő csökkenthető a fénynek ezt a blend a -e Megvi Megvilágítási idő. Az az idő, amely megadja, hogy mennyi ideig áramolhat a fény a CCD-re. A blend méret és a megvilágítási idő. Párba állításával határozhatjuk meg a fénymennyiséget. Érzékenység CCD minősége szabja meg gyújtótávolság vagy fókusz. Az objektív gyújtótávolsága határozza meg, mely rövidebb, mint az analóg kamerában általában, hiszen a digitális kamerában a CCD mérete jóval kisebb, mint a 35 mm-es filmek esetében volt az a távolság, ahonnan tárgyak élesen jelennek meg a képen. A digitális képfeldolgozás segédeszközei közé tartoznak a digitális beviteli eszközök. A digitális fényképezőgép és a scanner. Ezeknek a működésében nagyon sok hasonlóság van, ezt is úgy tudom bemutatni, hogy egy prezentáció formájában fogom megmutatni ezeket a hasonlóságokat, és majd mindenki a saját magától használt eszközön fogja igazából ezeket a funkciókat megismerni. Nézzük akkor. Hát a képek beolvasása legtöbbször valamilyen digitális fényképezőgép segítségével történik, amely lehet egy webkamera, lehet a mobiltelefonra szerelt digitális fényképezőgép, lehet egy digitális kamera, illetve egy digitális videokamera. Sokszor különösen a két utóbbi esetében ma már olyan nagy teljesítményű technikai eszközök léteznek, hogy eléggé elmosódik. Különbség. Nézzük a hasonlóságokat ezen eszközök esetében. A tartozékaik. Általában ezek elemről és/vagy hálózatról működtethetők. Memória kártyával rendelkeznek, illetve azzal bővíthetők. Hát ö, egyéb tároló eszközeik is lehetnek, de ezzel egészen biztosan. Különféle adatkábelek kapcsolhatók hozzájuk, és ezek segítségével számítógéphez, televízióhoz és egyéb technikai berendezésekhez kezelő szoftver telepíthető hozzájuk, amely gyakorlatilag nagyon sok funkcióval, még akár képfeldolgozást végző lehetőségekkel is rendelkezik. Beállításaik. Beállításokban minden. Ilyen eszköz esetében találkozunk tártum és idő megváltoztatási lehetőséggel, illetve a kijelzőkön használt nyelv is állítható, az adott szükséges nyelv kiválasztható. Továbbá az üzemmódok. Hálókép készítése lehetséges különféle minőségben, vagyis különféle felbontással. Képnézegetésre van lehetőség, törlésre van lehetőség, nyomtatás közvetlenül kezdeményezhető, a dátum és időbe beágyazható a képre, illetve a mozgóképre, tehát lehetőség van mozgókép felvételére, illetve az elkészített videó film megtekintésére, közvetlen áttöltése. -re, és hát egyéb speciális szolgáltatásokkal is rendelkeznek, például az időzítés funkcióval rendelkeznek, de sok egyéb mással is. A következőkben egy példát fogunk erre megnézni, egy kis digitális fényképezőgép lehetőségeit, néhány funkcióját fogjuk megismerni. A következő témánk a képfeldolgozó eszközök.